Předoškolské pěvecké sbory z celého Česka přijeli do Hradce Králové předvést své pěvecké umění na 12. přehlídku s názvem Mecochory. Dějištěm akce se stal sál Filharmonie Hradec Králové. Tak letos je speciální ročník, sbory moc nespívaly, neskoušely, takže v propozicích vlastně přehlídky byla pouze povinná lidová skladba, ale byla na výběru vlastně sborů. Sborů se účastní celkem 13, z toho některé bohužel nemohli přijet díky opatřením a díky tomu, že covid po středních školách putuje. Na přehlídku dorazil například Pražský středoškolský sbor Bezharmonie. Prezentovat se budeme vším možným, to znamená jednu lidovku, pak máme jednu s moderní polskou, pak máme jeden takový hit, ten trošku vlastně duchovní, moderní americká, a ještě pak máme vlastně folkovou úpravu Plíhalovi ve Skříni. A takhle se už Pražský sbor prezentoval přímo na jevišti. Přehlídky se zúčastnily pěvecké sbory ze všech koutů České republiky. Zájem o zborové zpívání podle ředitele přehlídky mezi středoškoláky stále je. Je to neuvěřitelná zásluha těch zbormistrů a samozřejmě. Také zásluha toho vedení třeba školy, které vytvoří zbormistrovity podmínky. Někdy je to nějaká součinnost, někdy ten zbormistr musí být velká osobnost a ty podmínky si vytvořit, ale je to krásný, že se to daří i v dnešní době. Festival spolupořádala společnost Nipos Artama, která se stará o neprofesionální umělce a je pod ministerstvem kultury. Dále centrum uměleckých aktivit Hradec Králové, Základní umělecká škola Jitrohradec Hradec Králové, Králové Hradecké zborové slavnosti a také město. Hradec Králové.